اسمع صوت العداله لا صوت من يهمس لك او يهتم ان الباطل كان زهوقا والا فالويل كل الويل لقاضي الارض من قاضي السماء أجل شيء تامي تعمله يا تروح تبلط البحر. وبدعه إنه نضل واقفين على الطرقات، وإذا وليم ما طلع اليوم بدنا نخرب الدنيا. بدنا بده يكونوا معنا مش معنا نحن بالشغله مع البلد تنوصل لعداله بس بدنا قالوا يمشي على الكل ببساطه لا من الشعب ولا مسيحيين ولا والاملين رح يتفاعلوا انه بيعرفوا هذا إيه شيء بعتقد <تصفيق> المجلس الاعلى لمحاكمه الرؤساء والوزراء فمفترض انه ياخذ دوره اليوم حتى لا يقال كذلك انه هذا فعلا لزوم ما لا يلزم <تصفيق>